про чистостей діти поспішили відкривати пакунки та перевіряти їх в міст. 40-річний Тарас каже, отримав подарунок те, про що давно мріяв.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 І я завітаю до тебе наступного року. Вітаю, Святої Миколаїві. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.